Είναι ο βοηθός ε, μέσα στην Ομοσπονδία, ο βοηθός προπονητής, ο κύριος Γαζής ο Βιεννήσης. Ο, ο ταμείας της Ομοσπονδίας μας, ο κύριος Μάκρας, ο Θανάσης. Ε, ο υπέρσονος του Ταϊκου Βοντό, κύριος Ταύρος, ο, Βενιέρης, ο, ο, του Βοντός, ο κύριος Σταύρος Βενιέρης. Ο προπονητή του ΤΑΙΚΒΟΤΟ, ο κύριος Σταύρακας. Βοηδός κροπονητής Σταύρα επίση, είναι ο γιος του κ. Σταύρα Τρίτη ολυμπιονίκη μας, η Θελαδάκη Μαρία στο Τάικ Βοντό. Τρίτος επίσης Ολυμπιονίκης, ο του στο Τάικ Βοντό. Χρυσός Ολυμπιονίκης και δεύτερη θέση, δύο μετάλλια. Είχε και όχι στην Ελευθερή και στην ελληνορωμαϊκή ο ο Παπαδάτος Αλέξανδρος ο προπονητής <χωρή> ο κύριος Αναδεία. Αποστόλου Αναδεία. Νίκος, Αναδεία. η προπονήτρια της Εθνικής Αναδεία. Ομάδας Αναδεία. Μπάσκετ Αναδεία. Γυναικών, Αναδεία. Ε, η κυρία Ζέρβα, η Αθηνά, Βίδε. η βοηθός προπονητή, η κυρία Αργυρίου Μάρθα. Παρτί. Η φυσιοθεραπευτριά μα, μας είναι τρία χρόνια μαζί με την ομάδα, η κυρία Ανασίτ ε, ε, <σταλείο> Χρυσή Ολυβιονίκης είναι <σταλείο> από την ομάδα μπάσκετ. <σταλείο> ε, κυρία Σπίνου, <σταλείο> η κυρία Χαϊνά, <σταλείο> η κυρία Μελίνη, <σταλείο> η κυρία Βεράνη, <σταλείο> η κυρία Βουβούρη, <σταλείο> η κυρία Πατέρα. Και, και, πιέρα, και, πιέρα, και, πιέρα. και η κυρία Κωτσιάφη, Αλεξάνδρα, και ο λεγός της ομάδας. και για τα μετάλλια που πήρατε, αλλά... <σχεριακά> τα μεγαλύτερα μπράβο είναι για αυτό που κάνατε. Ακόμα κι αν δεν μας φέρνατε μετάλλια, θα ήμασταν περήφανοι για εσάς. <σχεριακά> <σχεριακά> πρέπει η πολιτεία, αλλά και η κοινωνία, να μην αφήνει κανένα περιθώριο σκέψης ότι μπορεί να αφήνει ανθρώπους μόνους τους, χωρίς στήριγμα, και χωρίς ενίσχυση στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν τη ζωή. Διότι αυτό κάνετε εσείς, διεκδικείτε με τον καλύτερο τρόπο, κάνετε πρωταθλητισμό και στη ζωή και μέσα στο γήπεδο. Η Ελλάδα λοιπόν της αλληλεγγύης πρέπει να είναι μια Ελλάδα που θα περνάει το μήνυμα ότι να δεν θα είναι στο περιθώριο. Και βεβαίως, εντάξει, το μπάσκετ είναι και ομαδικό άθλημα, αλλά και στα ατομικά αθλήματα, το μήνυμα είναι ότι παλεύουμε και κερδίζουμε, κερδίζουμε τη ζωή. Και από την πλευρά της Πολιτείας, εγώ θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο για να στηρίζει τις προσπάθειές σας και γίνανε προσπάθειες ad hoc για να στηριχθούν αυτές οι επιτυχίες σας. Τώρα η υπόσχεση που πρέπει να δοθεί από τον Υπουργό είναι ότι δεν θα πρέπει εσεί να. <κλή> ότι δεν θα πρέπει να, κάθε φορά να προσβλέπετε σε έναν υπουργό ή στην προσπάθεια κάποιων παραγόντων, αλλά να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να στηρίζει πάντα τις προσπάθειές σας. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι η καλύτερη υπόσχεση. Και εγώ σήμερα είμαι δύο φορέ πιο χαρούμενο. Πάντοτε είμαι χαρούμενος να βλέπω επιτυχίες για τα εθνικά χρώματα, αλλά είμαι δύο φορές πιο χαρούμενος που βλέπω επιτυχίες από σας, γιατί καταγάγεται διπλή νίκη. και μέσα στον αγωνιστικό και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που λέγεται ζωή. Μάστε καλά.